Sekarang ni aku berada di. Eh sekarang ni aku berada. Di eh, sekarang ni aku berada di eh, sekarang ni aku berada di. Mana tu <laughs> ni? Sekarang ni aku berada di kompleks air. Antara eh, kompleks air sukan. Kompleks sukan air antarabangsa Labuan. Bikin kuat bunyinya. Sekarang ni aku berada di kompleks sukan air antarabangsa Labuan. Kembali lagi bersamaku Orex di channel YouTube Orex12. Kalau kamu sudah lihat video-video Omi TV yang aku sudah upload di channel YouTube Orex12 ni, setiap kali aku main Omi TV, mesti akan ada kawan-kawan daripada semenanjung Malaysia yang akan tanya aku, "Asal mana?" Labuan. Labuan tak manyiak. Sabah. Labuan dok oh, mana, bang? Labuan. Ah, hmm. Labuan. Salah. Labuan tu di mana? Labuan di mana? Sama, eh? Wilayah lah Wilayah, ah, wilayah. Ha, dia pendai Wilayah Pesketua Wilayah Pesketua Dan ada sekali tu Bila aku jumpa Aku bagi tahu aku daripada Labuan Mereka akan cakap Oh daripada Indonesia <tuk> Tapi tak pak Aku ada google Memang ada nama tempat Labuan di Indonesia Iaitu Labuan Bajo dan video kali ini, aku akan buat sedikit penerangan tentang Labuan Malaysia, sejarah Labuan dan wilayah persekutuan sempena sambutan Hari Wilayah 2020. Pulau Labuan merupakan wilayah persekutuan kedua Malaysia selepas wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan menjadi wilayah persekutuan pada 16 April tahun 1984. Ia merangkumi keseluruhan Pulau Labuan yang mempunyai keluasan 91.64 km persegi. Pelabuhan terletak sekitar 10km dari pantai Sabah, sekitar 30km dari pantai Brunei, 2 jam 30 minit penerbangan dari Kuala Lumpur. ular Labuan telah diisytiarkan sebagai pusat kewangan luar pantai pada tahun 1960 dan pelabuhan bebas cukai pada tahun 1956. Pelabuhan mempunyai pelabuhan yang dalam dan besar yang merupakan punca asal namanya pelabuhan atau labuhan. Majoriti penduduk Labuan adalah berketurunan Kedayaan Brunei dan keturunan Kedayaan Brunei beragama Islam dan bertutur dalam bahasa Melayu Dialek Kedayaan Brunei atau lebih dikenali sebagai Dialek Labuan. Ada sedikit fakta tentang wilayah persekutuan Wilayah persekutuan ialah wilayah yang ditadbir secara langsung oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia dan ditadbir di bawah perundangan Kementerian Wilayah Persekutuan Tidak seperti negeri-negeri lain bagi Malaysia Wilayah persekutuan tidak diperintah oleh Kerajaan Negeri Sebaliknya terletak di bawah pentadbiran persekutuan dan diperintah oleh yang di Pertuan dipertuanannya Terdapat 3 bahagian dalam wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya Daripada ketiga-tiga bahagian ini Kuala Lumpur merupakan ibu negara rasmi Malaysia Labuan pula merupakan pusat perniagaan dan kewangan antarabangsa Manakala Putrajaya merupakan pusat pentadbiran persekutuan dan ibu negara pentadbiran Malaysia Dan sedikit sejarah tentang Pulau Labuan yang perlu kamu tahu Pulau Labuan pada asalnya merupakan sebahagian dari Kesultanan Brunei. Pada tahun 1846, ia diserahkan kepada British oleh Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin II setelah British menggunakan pulau ini sebagai tapak operasi menentang Lanung. Pada tahun 1848, Labuan telah diisytiarkan sebagai tanah jajahan mahkota British. Kemudian, pada tahun 1890 ia ditabir oleh Borneo Utara. Namun begitu, pada 1 Januari 1906, Labuan telah diserahkan kembali kepada British dan menjadi sebahagian daripada negeri-negeri selat pada 30 Oktober 1906 bersama-sama Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Sejak era pentadbiran British di Pulau Labuan, Bandar Victoria merupakan pusat pemerintahan dan sosioekonomi penduduk Pulau Labuan ini. Sekarang ni aku berada di kompleks sukan air antara Bangca Labuan, Pada hari ini 8 hari bulan Februari tahun 2020, kami di wilayah Persatuan menyambut karnival sukan wilayahku dan pelbagai aktiviti sukan yang diadakan. Itu saja sedikit penerangan tentang Labuan, sejarah Labuan dan wilayah persekutuan yang dapat aku bahas di video kali ini. Kalau kamu mahu tahu lebih lanjut tentang Labuan, sejarah Labuan dan wilayah persekutuan Labuan, kamu boleh google sendiri ataupun datang ke Museum Labuan. Mungkin kamu akan dapat pengetahuan lebih daripada apa yang aku bahas di video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Semoga terhibur. Jangan lupa like, share dan subscribe di channel YouTube oris 12 ini.